Чого не вистачає цим людям? Цим людям не вистачає церкви. Своєї унікальної, єдиноправильної церкви. І от це намагання це зробити в Херсонесі, привласнити собі пам'ятку, який 2000 років, і історію поколінь і багатьох народів, таким простим способом, той, який використовується, як завжди, було їх, стало наше, та й все. І не має значення, що це дурня. Дурня від імені президента Російської Федерації – це вказівка. І це треба розуміти. В закритому інтернеті, в закритому медіа, в про, обществі, яке просто просягнуто пропагандою, це вказівка до дій. Де межа оцього? Межа дуже проста. Якщо це суспільство закривається, то все, що за межами цього суспільства, це є ворог. От і все. От цей кордон е, руского міра. Це означає, що з'являється право, направляти людей на смерть, в тому місце, де треба направляти, де є зіткнення з іншим світом. Що найважливіше, що найстрашніше, на мою думку, що для легітимації цієї ідеї застосовуються і використовуються найвищі наукові, культурні і освітні заклади Російської Федерації. Російська академія наук зі всім своїм пулом, державний ермітаж, Московський університет державний імені Ломоносова. Це те, що я назвав, це те, що е, зрозуміло. Е, таке питання постає. Е, окей, а що ж робити? Е, По-перше, на мою думку, треба усвідомити, що це спосіб ведення війни. Використання цього гуманітарного простору наукового, освітнього культурного це є спосіб ведення війни. Причому тут ЮНЕСКО? В нас буде свій ЮНЕСКО. Ну це ж очевидно. Оце те, що вони створюють, все своє, своє, своє, своє, своє і своя церква. А скажіть, будь ласка, чи немає отої точки контакту своєї церкви в Україні? Чи не є це ризиком для нас? Ну, мені здається, що є.